إذا صلت امرأة ثم مع رجل محرم لها فهل الأفضل تصلي وحدها وهل يجوز وقفه عن يمينه المرأة مطلقة تقف خلف الرجل سواء كان زوجته أو غيرها من محاقه تقف خلف صلى بأنس عن يمينه وأم مصنين خلفها ومرأة صلى بأنس ولدهين صفا والعزم ورائه فسنة أنت تقول المرأة خلف المصليين ولو قال ولو قال المحارب لها وخلف هذا الشيء